Terve vaan, on tosiaan Uotilan Suvi kaupunkimittauksesta, ja, ja tota, ää, on tänään aiheena Kartat ja paikkatieto Helsingin kaupungilla, ja, ja tota, Kerron silleen hyvin perustasoisesti tähän Kaisan esityksen jälkeen, että... Että millaista paikkatietoa kaupungissa syntyy, ja, ja tota, kuinka sitä ylläpidetään ja mistä sitä sitten saa avoimesti käsiinsä. Ja tota, hirveästi teknisiin asioihin en mene tähän sisälle tässä esityksessä, että koitan, koitan pitää tätä silleen perustasolla, ja jos on nyt jotain käsitteitä, sellaisia, mitä ette ymmärrä, ymmärrä tai muuta, niin kysykää tuolla chatin puolella sitten rohkeasti. Ja tuota, pidemmittä puhetta mennään sitten asiaan. Mä suljen tämän kameran esityksen ajaksi, koska mulla on jonnin verran tänään pätkinyttää tämä yhteys, niin tuota, ei kuormiteta sitä liikaa. Tosiaan tuun tuota kaupunkimittauspalveluista ja, ja tuota, meillä karttoja ja paikkatietoa tuotetaan ja pitkälti tuota, voitaisiin aloittaa tästä siitä, että, että missä sitä paikkatietoa syntyy. eli Helsingissä suurin tuottaja on kaupunkiympäristön toimiala, jota kaupunkimittauskin edustaa ja lisäksi sitten kaupunginkanslia ja kaupunkitietoyksikössä. Siinä syntyy paljon tilastotietoa muun mm. muassa väestöstä ja asumisesta, että me ollaan niin kaksi, kaksi suurinta tuottajaa Helsingin kontekstissa ja sitten tietysti myös liikelaitoksissa, kuten Starassa, tuotetaan tietoja omaan toimintaansa ja sitä muillakin toimialalla tiedon tuotantoa, mutta, mutta ei, ei niin paljon kuin näissä edellä mainituissa. Ja itse kun edustan tätä kaupunkiympäristön toimialaa tässä, niin puhun lähinnä sen kontekstissa tässä jatkoesityksessä. Ja tota, paikkatieto on meillä, meillä tota tosi tärkeässä roolissa, että meillä oli tässä semmoinen paikkatietoon liittyvä kysely tässä viime kuun aikana ja, ja sen vastaajista niin kertoo, että 90% hyödyntää jatkuvasti erittäin paljon tai paljon paikkatietoa eri rooleissa. Eli siellä oli ihan, ihan paikkatiedon puhtaita tuottajaroolia, mutta sitten tosi paljon niitä, että näissä eri, eri tota palveluprosesseissa hyödyn, hyödynnetään sitä, että tätä kaupunkiympäristön tiedon tuottamista ja käyttämistä voisi kuvata tällä kehä kehämääritelmällä, että sitä että syntyy ja hyödynnetään niin jatkuvasti kehä kehämäisesti. Että, että niin, niin maankäytön hankesuunnittelu niin tuottaa sitä tietoa, mutta toisaalta sit se taas tarvitsee sitä tietoa niistä ylläpidosta ja valmista kohteista ja ja tota, se tavallaan sitten etenee kuitenkin sen, jos ajatellaan niitä paikkatietokohteita, niin, niin etenee sitten tämän syklin mukaan myös. Ja sitä tietoa tosiaan syntyi näissä eri, eri tota palveluja lupa prosesseissa, että, että tota, en edes yrittänyt kuvata tähän niitä kaikkia, kun niitä, niitä on tota, kymmeniä jo pelkästään meidän oman kaupunkimittauspalvelujen sisällä, missä sitä tietoa syntyy. Miten sitten kaupunkimittauspalvelut liittyy tähän niin kuin koko Helsingin kontekstissa? Niin, niin tota Meillä tota, tosiaan vastataan muun mm. muassa kaupungin mittauspalveluista, joka tarkoittaa sitä, että, että olemme osa rakennusvalvontaprosessia. Ja, ja tota, kiinteistön muodostamissa on meidän tehtävää, että meillä tuotetaan sellaista hyvin, hyvin perustavanlaatuista paikkatietoa koko kaupungin käyttöön. Ja, ja tota, meillä sitten... Myös, myös vastataan siitä näiden aineistojen tuottamisesta karttamuotoon ja näiden jakelusta eri, eri tota palvelujen kautta. Ja myös pyritään tukemaan muita toimialoja ja, ja tota yksiköitä tämän kartta- ja paikkatietoaineiston jakelussa. Ja meillä periaatteena on se, että että tota, kaikki, mitä voidaan julkaista avoimena. Että tässä nyt on noin tämän koko HRIin ajan oikeastaan tehty paljon yhteistyötä, ja, ja tota heti alkutaipaleella siinä huomattiin, että, että vähentää niin kuin meidän työmäärää huomattavasti, kun julkaistaan tietoa avoimena, että saadaan helposti yhden luukun periaatteella sitä tietoa, ulos kaikille tarvitsijoille. Että aikaisemmin aika paljon työaikaa tuhrautui siihen, että, että tota, hallinnoitiin käyttäjäoikeuksia, tehtiin erilaisia tietoirrotuksia ja muuta. Et nyt sit voi vaan sanoa, että menet tuota hakemaan, sieltä saa, ole hyvä. No, miten sitten tota, siitä tiedon ylläpidosta? Niin Pääsääntöisesti hän niin sitä paikkatiedon ylläpitoa meillä ohjaa, ohjaa erilaiset hankkeet ja rakentaminen. Että se on jatkuvaa ajantasaistamista. Että esimerkiksi kun tulee asemakaavahanke, niin se näkyy meillä kaupunkimittauksessa sillä tavalla, että se tulee meille kaavan pohjakartan tarkastusta varten. Ja sitä lähdetään sitten mittaamaan joko stereokartoituksena, mistä näkyy tuossa tuo alempi kuva, tai, tai sitten ihan maastossa. Ja tota, tää niin sanotaan, että kartta on parhaiten ajantasalla siellä alueilla, missä niin näitä hankkeita ja rakentamista on. Että, että se niin kartta ei kauttaaltaan ole koko aika yhtä ajantasalla. Että semmoinen, sanotaan, alue, jos ei ole mitään tapahtunut viimeiseen kymmeneen vuoteen, niin sitten ne tiedotkin sieltä alueelta on sieltä ajalta, kun siellä viimeksi on jotain tapahtunut. Ja ylläpitomenetelminä on niin kuin, riippuen sitten tapauksesta tosiaan ihan, ihan tämä perinteinen maastomittaus, että siellä on mittausryhmä joko takymetrin tai gpsn kanssa, sitten on erilaisia ilmakartoitusmenetelmiä, joista tämä stereokartoitus on aika semmoinen perinteinen, mutta edelleen kaikkein semmoinen kustannustehokkain tapa tarkistaa, että mikä, mikä se tilanne siellä reaalimaailmassa oikeasti on. Sitten on tietysti laserkeilausta ja muita, muita tota nykyaikaisia ilmakartoitusmenetelmiä olemassa. Ja sitten ihan osa tietoaineistoista perustuu sitten rekisterien ylläpitoon, että, että jos ajatellaan vaikka yleisten alueiden rekisteriä, niin sehän Perustuu se yleisten alueiden rekisteriin niin muihin, muihin tietovarantoihin ja sitä, niin kuin se aineiston ylläpito on sitä, että, että tota ne muut tietovarannot päivittyy, niin pitää päivittää sitä yleisten alueiden rekisteriäkin. Toisaalta sitten toinen sellainen paikkatietotyyppi, tämmöisen jatkuvan ajan tasaistamisen rinnalla on, on tällaiset aineistot, jotka perustuvat enemmän sitten inventointiin ja selvityksiin, että tyypillisesti ne on sellaisia ympäristöön tai luontoon liittyviä aineistoja, kunnossapitoselvityksiä tai, tai vaikka jotain kyselyaineistoja. Et tässä nyt on esimerkki tästä maallinnoitusaineistosta, joka tuossa vuodenvaihteen paikkeilla julkaistiin avoimena. Ja, tota, se on tehty tämmöisenä kertalaatuisena inventointina 90-luvulla jotkut sitten aineistot tietysti on sellaisia, että niitä määrä välein niin että Esimerkiksi liitooravien alueet on sellaisia, joita mun mielestä inventoidaan joka vuosi. Että siitä niin syntyy sitä sellaista jatkuvuutta sille aineistolle. Jos katsotaan ihan semmoisen yksinkertaisen esimerkin avulla sitten seuraavaksi, että, että tota, miten se paikkatietokohde syntyy, niin me ollaan tällä rakennusesimerkkinä, ja tässä alalaidassa on ää, rakennuslupaa prosessiin liittyviä vaiheita, ei toki kaikkia, eikä tämä kuva niin kokonaisuudessaan pyrikään kuvaamaan koko rakennuslupaprosessia, joka on todella, todella monivaiheinen, mutta miten se paikkatietokohde tavallaan siellä syntyy, niin. siinä vaiheessa kun se rakennuslupa lupaa haetaan kaupungilta, niin siellä on suunnitelmia ja asemapiirroksia ja siinä vaiheessa Nykyään vastaan otetaan jo näitä 3D-suunnitelmamalleja, ja, ja tota, näitä voidaan viedä tuonne kaupunkitietomalliin jo sovittaa tässä vaiheessa. että Siinä on niin ensimmäinen paikkatietoilmentymä näille, ja jotain ominaisuustietojakin sitten tietysti tästä rakennuskohteesta on jo se rakennusluvan myötä. Ja tässä sitten seuraavassa vaiheessa, niin, niin tota, kun se paikkatietokohteena se rakennus muuttuu, on siinä, että kun tulee sijaintilausunto, tulee meille kaupunkimittaukseen annettavaksi, niin siinä vaiheessa sille rakennukselle lasketaan keskipiste. Ja annetaan pysyvä tunnus, eli niin sanottu VTJPRT, joka tulee sanosta väestötietojärjestelmään pysyvä rakennustunnus, joka on tuommoinen no, kymmenen merkkiä pitkä litania. Ja tää, tää, tosiaan siinä vaiheessa tämä niin ilmestyy tuonne karttapalveluunkin pistemäisenä kohteena. 2D-kohteena se rakennus. Ja tässä kohtaa myös tämä rakennus sitten kiinnitetään siihen, siihen että millä kiinteistöllä se kuuluu ja mihin kaavaan ja näin päin pois. No, rakennuslupahanke sitten etenee ja, ja tota, jossain vaiheessa sitten tulee aloitusilmoitus ja se hanke, hanke hyväksytään ja siinä kohtaa yleensä ominaisuustiedot edelleen sille kohteelle päivittyy, ja sitten sitä aletaan fyysisesti bykaamaan sitä rakennusta. Ja tota, jossain vaiheessa sitten, kun siellä pohjatöitä on kasautu, niin tulee kyseiseen rakennuspaikan merkintä, jossa siinä kohtaa sitten se sijainti, sijainti sille rakennukselle jo tarkentuu. Ja sitä sitten, kun rakennellaan eteenpäin, niin siinä vaiheessa, kun ollaan siinä sokkelikorkeudessa, niin tulee sijaintikatselmus, että, että onko se nyt siellä oikealla paikalla, mihin se on merkitty ja suunniteltu. Ja siinä kohtaa meillä kartalle ilmestyy sitten se rakennus, 2D-rakennus. Ja silloin pystytään myös samaan aikaan kaupunkitietomalliin nostamaan se, sen 2D-rakennuksen avulla oletuskorkeuteen. Ja tuota, siinä mielessä, niin kuin tässä kohtaa, se paikkatietokohde on valmis, mutta, mutta tuota, sehän on niin kuin oikeasti vielä kesken ja rakenteilla se rakennus tässä kohtaa. Että sitten viimeisessä vaiheessa, kun tulee Tulee sitten se rakennuksen käyttöönotto ja niin sanottu muuttokatselmus, niin ne rakennuksen ominaisuustiedot päivittyvät, ja, ja esimerkiksi ne menee siinä kohtaa sitten tuonne Digi- ja väestöviraston rakennusrekisteriin. Sitten voidaankin muuttaa sisään. No mitä sitten kaikkea avointa paikkatietoa Helsingin kaupunki tarjoaa tähän kuvaan keräsin, keräsin tota erilaisia aineistoja, mitä on saatavissa meidän paikkatietorajapintapalveluista. Et siellä on ihan laidasta laitaan, että on isompia aineistoja ja pienempiä aineistoja. Että esimerkiksi luontotietojärjestelmän kaikki aineistot, mitkä on avoimiksi voitu katsoa, on, on sitä kautta tarjolla yleisten alueiden rekisteri erilaisia näitä koko kaupungin karttoja ja pääkaupunkiseudualueen karttoja, koska Helsinki on myös niiden tuottaja. Mutta sitten siellä on semmoisia pienempiäkin aineistoja, joista esimerkiksi tämä maanlinnoitus oli hyvä esimerkki tai Raidenjokerin linjaus ja niin edelleen, mutta kaiken, kaiken näköistä on, on ja melkein rupeaa tulee runsauden pula jo, että, että tuota, on tosi paljon eri aineistoja. Ja sit seuraavaksi voitaisiin vähän luonnehtia sitä, että miten se kaupungin paikkatieto, millaista se on ja miten se mahdollisesti eroaa niin muusta paikkatiedosta, mitä Suomessa on tarjolla. Että Suomessahan silleen hyvä tilanne on, että on, on paljon. Tota, Erilaista paikkatietoa tarjolla esimerkiksi maanmittauslaitos tarjoaa runsaasti paikkatietoa käytettäväksi. Eli paikkatiedoista suuri osa on sellaista suurimittakaavasta, eli se on aika tarkkaa ja yksityiskohtaista. Ja me puhutaan sitten yleensä sellaisesta, että se on mittatarkka ja se tarkoittaa sitä, että se on oikeasti mitattu tietoa siellä maastossa tai, tai niillä ää, ilmakuvausmenetelmillä. Ja yleensä sitten tunnetaan, että minkä, millä tarkkuudella se tieto on, on niin kuin saatu kerättyä. Toki sitten sitä yleistetympääkin tietoa on olemassa esimerkiksi opas- ja yleiskartat on semmoinen tyyppiesimerkki niistä. Ja kaupungin paikkatietohakemistossa on yleensä pyritty kuvaamaan näitä aineistojen tarkkuutta. Mutta sitten tähän niin sisältyy pienin varoituksen sana, että, että kun käytetään tätä, tällaista todella tarkkaa tietoa ja sitten on sitä yleistetympää tietoa yhdessä, niin siitä se voi johtaa väärin tulkintoihin helposti. Että tässä on esimerkki kuva tästä pyöräliikenteen tavoiteverkosta, joka on piirretty tuohon opaskartan mittakaavaan, joka on yksi kymmeneen tuhanteen. Ja sitä kun sitten katsookin tuossa oikeassa kuvassa tuon kiiteistökartan päällä, joka on mittakaavassa yksi neljään tuhanteen, niin hups, eipä se menekään enää ne tavoitellut pyörätiet ihan siellä tien Siinä tuota, pitää olla tarkkana, että mitä aineistoja käyttää yhdessä ja mihin tarkoitukseen. Ja tässä onkin seuraavassa on sitten kuva postinumeroalueista. Kaupunki ylläpitää ää, näitä kiinteistöjen tarkkuudella ja tässä on sitten vertailuna Tilastokeskuksen postinumeroalueet, jotka ovat myös avoimesti saatavissa. tässä nyt tulee tämmöinen ristiriitadilemma, kun näitä on nämä aineistot on tuotettu eri tarkkuuksilla. Jos mä en väärin muista, niin Tilastokeskus tekee sen niin, että, että tota, se perustuu jotenkin rakennusten keskipisteisiin ja sit siitä vielä niin yleistetään niitä rajoja edelleen, niin tästä syntyy tämmöinen ristiriita. Että, että jos mä katson näitä kahta aineistoa rinnaa, että mihin postinumeroalueeseen tuo toi kyseinen rakennus tuossa nyt sitten kuuluukaan. Että semmoinen, mitä haluan, että tästä teille jää mieleen, on se, että, että tota, kun käytätte eri aineistoja, niin pohtikaa sitä käyttötarkoitusta, että, että just valtionhallinnon aineistot ovat yleensä näitä pienimittakaavaisia. Ja kuntatasolla tarvitaan niin kuin tarkempaa, suurimittakaavaisempaa aineistoa näissä operatiivisissa viranomaisprosesseissa. Et esimerkiksi tilastoinnissa on ihan, ihan fine käyttää tämmöistä pienimittakaavaisempaa aineistoa. Mutta en mä voi tuosta aineistosta katsoa, että, että tota, mikä sen postinumero on tälle yksittäiselle rakennukselle. Ja myös sellainen tyypi, esimerkki on, on, että missä on tullut hajonta, että esimerkiksi kun väestöä ruvetaan noihin rakennuksiin sijoittaa, että kuinka paljon milläkin postinumeroalueella oikeasti sijaitseekaan. Vaikea, että, että jos käytetään sitä kovin niin pienellä alueella, niin se ei ehkä ole niin sitten enää niin toimiva, että, että nämä pienimittakaavasta aineistot on tosi hyviä tilastointeihin, eri, erilaisiin visualisointeihin ja sitten kun se maantieteellinen alue on iso, mutta että viranomaiskäytössä se Tietoa pitää olla todella tarkkaa, tai se johtaa näihin väärin tulkintoihin. Ja tosiaan sitten, kun se alue on pieni tai tarkastellaan yksittäiskohdetta, niin, niin tota, on, on hyvä, että se aineisto olisi suurimittakaavaista. No, mistä sitä tietoa sitten saa? Että me ollaan kuvattu kaikki kaupunkiympäristön paikkatietodata tietysti HRI-datakatalogiin, että sieltä se on kaiken kattaviten saatavissa. Meillä on kaupunkimittauksessa myös oma avoimen datan portaali tuossa osoitteessa. Ja siellä on jonni verran noita tiedostomuotoisia aineistoja jaossa. Ja, ja tota, sitten on nämä meidän paikkatietorajapintapalveluiden kuvaukset. Mutta nämä kaikki samat on tietysti saatavissa tuota hri datakatalogin kautta. Metatietoja eli kuvauksia näistä paikkatiedoista on saatavissa tuota meidän paikkatietohakemistosta. Sitten on tietysti erinomainen palvelukartta, jossa voi hakea kaupungin palveluita ja siellä ää, voi sitten myös käyttää tätä tällaista näiden toimipisteiden saamiseksi kartalle. Sitten on tietysti kaupungin karttapalvelu, Kartta Healthi, jossa aineistoja voi katsella. Ja sieltä pääsee esimerkiksi tuohon metatietohakemistoonkin kiinni, että siellä voi niitä karttatasoille katsoa metatietoja. Ja tuota, siellä voi hakea kaiken näköistä tietoa. Ja siellä näitä avoimia aineistoja on myös mahdollista ladata eri tiedostomuodoissa sitä kautta. Sitten on kaupunkimalli, johon pääsee tämän osoitteen kautta tai sitten myös pääsee siirtymään karttapalvelusta. Ja kaupunkimalliahan meillä on kahta erilaista. On tämä älykäs kaupunkitietomalli, joka sisältää siis sellaista rakenteellista tietoa, just näitä rakennusten ominaisuustietoja ja muuta, mutta sitten on tämä tämmöinen fotorealistinen kolmien verkkomalli, joka on sitten hyvin kauniimpi katsella ja ehkä soveltuu visuaalisointeen pohjalle kivemmin. Sitten on Helsingin seudun aluesarjat, joissa on tätä tilastotietoa kootusti ja tämä on tämän yksikön toimintaan liittyvää aineistoa. Ja sitten meillä on myös perinteisiä syötteitä, joissa, joilla tiedotetaan uusista voimantulleista päätöksistä. Esimerkiksi asemakaavat osoitteet on TIAOT, on semmoisia, että niissä ää, joissakin syötteissä on, on tota TIF-muotoisia karttoja mukana, mutta, mutta tota pääosin ne lähinnä ajaa sitä funktioa, että sieltä saa sen herätteen, että haa, täällä tapahtuu jotain. Ja lopuksi täytyy mainita sitten vielä mm, kollegan tekemä tämmöinen aloittelijan paikkatieto-opas, mihin tuossa on linkkiä HRI-sivuilla on muistaakseni myös löydettävissä tämä linkki, että siellä opastetaan ihan ää, paikkatiedon perusteisiin ja miten esimerkiksi saa johonkin kukisiin niitä aineistoja. Muutama sana sitten paikkatietorajapintapalveluista, jotka tuossa edellä vilahti yhtenä tietolähteenä, eli kaupunkimittaus tosiaan tuottaa, tuottaa näitä kaupunkiympäristön osalta ja, ja tota, meillä on sekä näitä karttakuvapalveluita että latauspalveluita ja siellä on aika huikea määrä aineistoja, että toi Yksi, yksi taso ei välttämättä ole yksi aineisto, vaan aineisto saattaa niin koostua useammasta tasosta, että tuo lukumäärä on vähän harhaanjohtava, mutta joka tapauksessa siellä on avoimena saatavissa aika paljon aineistoja. Ja tämä toki käyttö on ihan maksutonta, eikä tarvitse tunnistautua mitenkään, mutta tota, Semmoista toivotaan, että jos liitetään tätä avoimeen datan rajapintapalveluita johonkin sovellukseen, että tehtäisiin siitä tämmöinen tota rajapintapalvelusopimus, niin saadaan esimerkiksi tiedotettua huoltokatkoista huolto ja sitten vähän pystytään keräämään sitä omaakin että missä, missä tota nämä rajapintapalvelut on käytössä. Ja lisenssi. Meillä on toi... CC4, kuten todella monessa muussakin kaupungin aineistossa. Ja näistä paikkatietorajapintapalveluiden käytöstä on tarkoitus puhua ja kerätä kehitysideoita lisää tuolla 27. toukokuuta idea-työpajassa. Sitten vielä lopuksi. Niin Tota, kaupunkimittaus on Facebookissa ja Twitteristä, sieltä voi seurata. Yleensä pyritään esimerkiksi uusista avoimen julkaisuista näissä kanavissa tiedottamaan. Sähköpostitiedotteita annetaan tunnistetuille rajapinta-asiakkaille. Palautetta voi lähettää aina tuohon sähköpostiin tai kaupungin palautejärjestelmän kautta. Mä haluaisin tähän... Nopeita vielä nostaa varmaan minun näytönjako näkyy nyt. Näkyy. Joo, ihan tiedokset. Tässä oli nyt esillä nämä Helsingin rajapintapalvelut ja sitten tuo mainiokarttapalvelu kartta.hel.fi, josta sitten ihan, ihan tota visuaalisen käyttöliittymän ja valikoiden kautta pystyy hakemaan dataa tarkasteltavakseen ja ladatakin. Niin vastaavia palveluita on myös pääkaupunkiseudun muilla kaupungeilla että ihan näitä VMS ja VFS rajapintoja löytyy liki kaikista kaupungeista ja karttapalvelut löytyy ihan kaikilta ja myös HSY:llä ja HSL:llä on sekä karttapalveluita että se HSY:llä myös nämä paikkatietorajapinnat olemassa